فقال صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة وقد ثبت في الصحيح أن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من جهة دبرها جاء الولد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم والحرث موضع الزرع